شبنگه شم تو هر کی کاش یا زرات خبر بیاورند یا اللہ تو شبیه شام تا دارا چلا اورم می آره یکی کاشکی از خبر یابم کجا هر می دارا تو جایی همه دارو ندارم بهارو مهد بهار توی سیدی نگر یه و از زمود کلام برآت میخونه تو کجای تو کجای چشام کاسه ی تو کجای تو کجا دلم برای خونه آخه تو کجا تو کجا چشم پاسه خود تو کجا خود